نعم. إذا كان رجل عنده بنت في حق الزواج ولم يتقدم لخطبتها إلا رجل ليس كفؤا في دينه، فهل يزوجها إياه؟ مثل ما تقدم من إذا كان نقص في دينه لا يبلغ الكفر ولكن بعض المعاصي فلا حرج في ذلك، إذا لم يتيسر من خير منه، أما إذا تيسر من خير منه فهو خير يقدم، لكن إذا تعطلت الأمور ولم يتيسر لها الكفؤ في الدين وانما تسخر لها انسان فيه بعض المعاصي وليس بكافر فلا باس فوفق الله الجميع ورزقناه اليكم العلم النافع والامر الصالح واصلح احوالنا جميعا وعاد المسلمين جميعا واصلح شبابهم وفتياتهم اللهم ول على جنب الاستقامه انه جواد كريم صلى الله عليه وسلم نبينا محمد